Všimli jste si někdy, jaké zajímavé křivky můžeme najít v architektuře? Některé jsou jednoduché, jiné zase prohnuté a složitější. My se dnes budeme zabývat těmi, které jsou důležité i ve vědě a technice. Povídat si budeme o kuželosečkách. Kuželosečky jsou křivky, které mají jedno společné. Můžeme je vytvořit řezem kuželové rotační plochy. Nebojte se, není to nic složitého. Kuželovou rotační plochu vytvoříme velmi snadno. Prostě vezmeme přímku, v jednom bodě ji přidržíme a v jiném s ní zakroužíme. Tím vznikne útvar, který vypadá jako dva nekonečné kužely postavené na sebe. Pokud tyto kužely rozřízneme, vznikne v místě, kde řez prochází jejich pláštěm křivka. A právě to je naše kuželosečko. Kuželoseček máme hned několik a každá má svoje specifické vlastnosti i tvar. To, jaká kuželosečka vznikne, záleží na tom, kudy povedeme řez. Ale co všechno vlastně patří mezi kůželosečky? To si ukážeme tady na tom exponátu. Nebojte se, i s tímto jedním kůželem dokážeme vytvořit úplně všechny kůželosečky. Teda... Až na jednu. Ale tu si necháme úplně na konec. Jak náš exponát vlastně funguje? Hladina vody v kůželu představuje místo, kudy bychom vedli řez. Okraj hladiny pak představuje naši kůželosečku. Kůžel budeme postupně otáčet a sledovat, jak se změní tvar hladiny. První kůželosečkou, kterou takto můžeme získat, je kružnice. Ta vznikne, pokud řez povedeme rovnoběžně s podstavou kužela. Kružnice je základní geometrický útvar a tak na ní narazíme téměř na každém kroku. Ať už v přírodě, architektuře anebo i v gastronomii. Další kůželosečkou, kterou získáme, pokud povedeme řez šikmo k podstavě, ale ne tak, abychom ji protli, je elipsa. O elipse by se toho dalo říct daleko víc, proto si ji necháme na samostatný díl. Pokud kůželem otočím ještě o trochu víc, dostaneme parabolu. Ta vznikne, pokud je řez veden rovnoběžně s okrajem kůžela. Paraboly mají zajímavý tvar, ale i vlastnosti, díky kterým dokáží například usměrnit světlo nebo i zvuk. Proto jsou součástí spousty vynálezů, o kterých jsme si ale už povídali. Například parabolické antény nebo parabolických zrcadel. Velmi oblíbená je i v architektuře, kde se využívá jako nosný prvek mostů nebo kleneb. Poslední kuželosečkou, kterou zde můžeme vytvořit, je hyperbola teda přesněji její polovina. Abychom hyperbolu vytvořili úplně celou, potřebovali bychom kuželovou rotační plochu, kterou jsme si popsali na začátku. Hyperbola totiž vznikne, pokud řez povedeme například kolmo k podstavě kuželu. A protože u kuželové rotační plochy jsou oba kužely nad sebou, bude řez procházet oběma kůžely. Díky tomu má hyperbola dvě části, které jsou úplně stejné. Akorát je každá na jiné straně. Na hyperbolu asi nejčastěji narazíme v architektuře, kde se využívá k vytvoření elegantních střešních konstrukcí. A to byly všechny kůželosečky: Hyperbola, parabola, kružnice i elipsa. Každá z nich je úplně jiná, ale pro náš svět jsou všechny velmi důležité. A kdo ví, třeba v budoucnu budou ještě důležitější.